Somabie pentru Ministrul Justiciei, după explicațiile pe evacuarea unor decinuți, are neplicutul obicei de a dezinforma. Federația Sindicatelor Antulicere Ministrului Justiciei, Tudorel Toader, se prezinte acte care arată ce penitenciarul iasul linierei, corpul la e pe lista de reparacii capitale pentru 2018. Precizarea vine după ce ministrul a scris pe Facebook ce cei 450 de cinuci nu au fost evacuați în regim de urgență, potrivit unui comunicat remistirii pe sursero. Ministrul Toader postează pe pagina de Facebook un mesaj referitor la evacuarea corpului al penitenciarului Iastubi. Precizând ce nu este vorba despre o evacuare de urgență a celor peste 450 de decizii, sublinierea de i direa este un pericol pentru siguranța vieții din februarie 2017, iar dânsul a fost informat personal despre asta în august 2017. În acest context, cunoscut fiind faptul ce Tidorel Toader are nepicutul logicei de a dezinforma, somne public se prezinte documentele care demonstrează ce pe lista de reparații capitale pentru anul 2018 se afla sublinierei Corpul al penitenciarului, a sublinierei, corespondent la care domnia sa face referire nefiind relevant raportat la gravitatea situației transmite consider extrem de grav faptul că la șase luni de la data la care Tudor Taodera a luat la cunosubiliere despre faptul ce o clădire a unui penitenciar este un pericol pentru siguran ca nu a dispus dezafectarea acesteia. Faptul ce. În prezent, încă mai sunt 86 de deținuți sublinierei. Personalul care lucrează cu această subliniere, Tia în acea cele dinde, este o dovadă de extrema iresponsabilitate, precizează federația. Sindicat sublinierei din sublinierei cu o cerere ce Ministrul Justiției. Cerem în ministrului justiției dezafectarea acelei Claudirsi pentru ca imaginea dezastrului mandatului toader să fie completă. Îi cerem să prezinte o listă completă a cladirilor din sistemul penitenciar care la acest moment prezintă un risc similar. Realitatea este că, deși si ministrul anunta modernizări Acestea nu se intampla punct din potriva, sistemul penitenciar se prabuseste, conchid reprezentanții Fsant. Reacția fsant vine după ce ministrul Justiției, Tudorel Toader, a susținut, într-o postare pe Facebook ce mutarea câtorva sute de decinuci de la închisoarea din ea sublinierei la alte unit ci face parte dintr-un plan de redistribuire, la respectivul penitenciar urmând să fie făcute lucruri de modernizare.